كل اللي احنا هنعمله المنتج التوتال اللي انا هدفعه هو 238 ريال تعالوا نشوف ازاي ناخد خصم هندخل البرومو كود واحفظوه معايا A560 A560 كابيتال او سمول A560, A560. A560. A560. واقول له done واتفرجوا على الخصم الحقيقي اللي حصل معايا بالفعل خدت ما يقارب من 77 ريال سعودي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 اللي احنا شوفناه من شوية، بختار المقاس اللي انا عايزه، وبقول له ضيفهولي للسلة بتاعتي، ممكن اختار بقى حاجة تاني معاه مش لازم اخد قطعتين منه، ممكن اشوف اي حاجة تاني مثلا ده وده عليه عرض ستين ريال، وهناخد عليه خصم تاني اضافي اللي موجود، هضيفه معايا طبعا انا بختار حاجات بشكل عشوائي عشان اوريكم، ادي السلة معايا بالشكل ده، اوكي. زي ما انتوا شايفين وادي توتال المبلغ اللي انا هدفعه اوكي بعد الديسكاونت هضيف له برومو كود او العرض اللي معايا اي 5 6 0 اي 560 وهقول له done واستمتع بالخصم اللي انا حصلت عليه وهو 45 ريال سعودي يعني التوتال هدفع 183 ريال لو عجبكم كوبون خصم لايك ممكن شكرا ليكم ونلقاكم مع جديده من